Це фристайл-фокси. Космічна мійка. Це наша космомийка, Ми тут космічні кораблі, Вони бороздять, в простори вселенной, На них катаємося в леглих. А я спеваю так, что в космичном пространстве Открываются врата Вот на войке и вашу мы е космокорабли. Господи, помоги на до всечной войке. Господи, помоги. Мы е космокорабли. Корабли. Поми, давай, давайте нам хлебу быстро. Быстрая тема, короче. Понял. Вот этот патриотичный свит. Патриотичный свит? Давай. Так. Давай, давай.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 що ви обалдієте Це така хуйня, пацани, що лучше туда не сяваться ніколи Подивися, подивися, Ти подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, Там жив подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, подивися, А в дихий люди стоять, Бог вже не лежать, Жити не лежать Гораль там вращається вокруг своєї осі Це, блядь, сука, вам не смішки, це потайбічний світ Гороль там читає книгу про свої, блять, мертві души там Де потайбічний світ, потайбічний світ, потовичний світ. Люди, а, ну, давай, что, да, мы я сейчас я, тему? Я я доспеваю вам письмо про солнце, там солнце светит очень ярко, глаз мне, прям лупай, лупай, посвященный, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, солнце давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Давай, раз, раз, раз, раз. Пробавкистов просто процеду, ты знаешь, что хочешь? Поцелуй. Давай, давай. давай Когда ты заклачиваешь, ты скажешь мне. Блядь, у меня горло теперь будет. Стоять здесь, стоит колись, крас. Сатані, блядь, Кому, кому, кому Моляться вони Я щас скажу діди вам Сказочку Ти обетку вже розказував а Моляться вони Самому сатані І Богу Всевишньому Вірять В пекло і в ад Вірять в рай цанями миватських вір хуйня, ребята, що як ти не віриш ніщо, то ти не віриш ніщо. Ліка свєт святих людей, які буликови зживи Чого біля вино, а кажуть, що блоу як чий кастин знає, так не турить, я так Якась, якась. кажуть, що кров, а на самом деле то не кров А то вино Шбурдяк молдавський якись І вабію Часто, уранці і втрою Приб'ю він пиздить Сам пиздиш Сам пиздить Він пиздить Ха-ха-ха Давайте посмотриємося Ну давай, давай сворачиватися в ёбли